A paz san, sin sang, sin son o corsoños Ollos abertos na no oscura página L'hubro, vermelho do pisto Resisto era tecnolóxica Con canicas do universo Unirexión a de arcente con posca Corrección a la transforma O aspecto suburbio en amargo Murmuros na idea onde todo se sabe Autoridades puxen bus que capturan as cindas en bloc Destrozan o castelo negro con notos de coros Estopo eterno, suspiro do teu bolígrafo Empeza a engravidar dos suspens do que virá epitafio babilón Me en pedra Máquinas hidrofrénicas Pezas dos tres metras Odecais na bellez O mercado vende chunca de plástico instala joy discovery channel e a mecánica eles son matemáticos con arreglos minados previamente no teu iris estática é un simple proceso como alimentan animais como recibes emisións da tele eu sei que o que queda quedo pudre esta merda motiva me como chegar mais longe da bici si son e sino o meu camiño sigo contigo na atmosfera lúgubre o zume de pesego ben frío tomas auga podre e coa cola contribuís a guerra vou compra cun pistola guerra xenera vele xoco pirulo na porta do colexio ben dize que eres berra a ver se mundano gente vagamundo con 4 elementos me entremezlo acercamo barallero esta mesa e penso que aborralla bunda e pesa neste lauda pantalla na miña conciencia visualiza veces un día sin fly, pero logo sempre cae entre tempo Oculto entre follas a sombra, neste punto de islumbro Oculto neste canto, neste aroma de nenúfares Olvido de disfraces e imaxes superfluas Son pocas abertas con fame Meu xeico que queda quedo pudre, esta merda motiva-me Coñezo os misterios do mes de outubre aos seus enredos na xungla Cada un con cada anxúa pedrada en el viste roupa cara no salón dun piso con vida Sin pensar en nada Non me preocupan o mínimo Consecuente sin culpa e limito nos límites Non trocaría nada da miña existencia Deixa estar, pulso play, ponte a andar Superhéroe sin reloxo noutro tempo Con coste pintando atento dos levados polo silbar do vento non é un anelo, un microcosmos que mostra fotogramas do futuro, calculo o tempo de vida será sempre incógnita, suspire e non pagas nada, que eu sei que o que queda quedo pudre, antifaz para as batallas para escapar con doble jota na búsqueda da saída, da saída, da fuxida, das cadañas nota que ainda queda lembro os mortos do no sistema, os talleres dindite redes que colle números no país onde antes seres foron inmigrantes denantes mortos que escravos enfermedad que me persegue, rabia Expándese por los tejidos do meu corpo Rapaces sin xa, sin sono Con soños resisten a era tecnológica Contre vellos musicais únicos Sobre tensos aluminio en tensos E vegetación exuberante Son o vermes en arberrante Que garda imaxes como tesouros doutra época temporal Neste lugar en do papel é soporte Tristes combates e anuncios Utilizamos terra negra para memorizar feitos no teitumen Enseñaste esquiva de pupitre Polivalente sentimento da rabalde Rebelde colla pedrelabra Fume calma, sería ninja con cha espalda Contra corona que marcha Futuro misterio, misterioso prófugo Sempre son fungos sistema neste deste Con continuos espasmos Viaxers doutro do astro Nacido á chuva de marzo, nun bosque de manglar Árbores no mar Non estou canso da vida, sou falto de esperanza Agora agoto a fonte inagotable do meu subconsciente Nos florescentes dun panel da rua Habida saúdos mafiosos e o apodrezo co fume Para quedar anexo á esta terra Escapa da estática da rutina e vente comigo se tines na algo mellor Te que te afastadas tuas raíces Vente comigo se pensas Nun luz no río e non enzara Con pel zorra, raposo en busca captura Dunha mirada que encerra un pensamento hermético No micro comunica unión entre seres Vente, seremos os rapaces sin sang Según mundo de seres máxicos Perpetua saga Dos que todos xulta non durmen Rapaces -sans. sin sang, sin sono con soños <tose> four, five, six,